السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد لشقة للبيع في شارع محي الدين أبو العز بأحدث عمارة تشطيب جديد بالفرش وبالتكيفات والأجهزة السعر هنقولهولكوا في نهاية الفيديو شقة مساحتها ميتين وستين متر اتفرج الأول على ريسبشن اميزة ان هي عمارة حديثة. مدخل شيك. اتنين اسانسير الدور التاسع فوقها دوار مش اخر دور. طراز على الشارع. تفرج مع بعض على ريسبشن. شغل. تسبوتات وجيبسون بورد في السقف. واضاءات. زي ما احنا ما شايفين كل حاجة موجودة فيها. ريسبشن كبير بسم الله ما شاء الله الشقة مزيتها ان هي في سنتر مميز جدا ده التراس على الشارع مكشن جامد جدا بصراحة ده ده نادي الصيد هناك سعر طبعا بالنسبه للمساحه والتوضيب سعر مميز جدا تسمعوه معانا في اخر الفيديو طبعا احنا شفنا كده الريسبشن هنخش على طرقة التوزيع اول حاجه بتقابلنا على ايدنا الشمال الحمام الضيوف والمطبخ ده حمام الضيوف زي ما احنا ما شايفين التوظيف وبعد كده عندنا هنا المطبخ كامل بالاجهزة وبعدين بنخش نشوف بقي طرقة التوزيع نطلع من المطبخ على طرقة التوزين. دي معانا الطرقة. طبعا بردك شغل. الاضاءات. سقف الجيبسون بورد. اول حاجة بتقابلنا هنا. اول غرفة. ميزه ان الشقه كلها مش مجروحه بعد كده بنخش على الحمام اللي بيخدم الغرفتين غير الغرفه الماستر طبعا بعد كده بنخش على الغرفه الثانية. طبعا التوضيب زي ما احنا ما شايفين تكيفات سبليت موجوده في كل الشقه تكيفات جديده الاسف طبعا شغل الاسف اللي موجود الدواليب ونخش بعد كده على الأوضة وميزة أن أرضية الشقة رخام و دي الغرفة الماستر اللي احنا هنخشها عندنا هنا سنسر بإيد بيشغل البلاكار اللي في الجنب ده وعندنا دي الغرفة الرئيسية وبعد كده بنخش الحمام الحمام فيه جاكوزي كبير يعني لو لاحظنا التوضيب في جاكوزي طبعا اللي احنا شفناه ده بالنسبه للسعر بتاعها زي ما هي كده بكل حاجه فيها باربعه مليون طن وميه مقارنه باللي موجود في السوق على حاجات مفروشه يمكن احنا كنا عارضينها برضك في القناه سعرها تحفه على المساحه والتشطيب اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك وشير على قد ما نقدر عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس اتمنى يكون حلقه النهارده وجوله الشقه النهارده عجبتكم تزروا مننا بامر الله حلقات عقاريه وفي جولات وفي شوق باذن الله ان شاء الله تعجبكم بامر الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته